رضون عليهما عليكم سبحان حريص عليكم بالمؤمنين نرعو فضحي سبحان الله يقينا قال قول لکھا جاؤ جی پرانی بڑی نو نقصان عزیزن ما عزیزن حریفن دو مخصوص سکتان اس رسول مخاطب سب کو ملے گا نزول کے بارے موجود تھے یا تھے سب لگتی ہے مہا سما رانت لگتی بڑی لگتا یہ ساتھ کی تعریف کو بعد کو لف الگ رو رو رو بنے رگو دال ان مایا مختص کرا دفت رکیم رحمت رحمت ہے دکھ چلنا رحمت ہے سکھ لے چل رہے ہیں جس سال کرفو بنے دو ٹوٹے ہوں جوڑے جو یہ رفو جوڑنا رکھو تو روس کٹیا یہ مطلب ہے تکلیف نال دل شکست ہو دل ٹوٹے ہو جائے نویلا کا مل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ہر ظاہر تکلیف جدو محسوس ہوتی تکلیف ٹالاستے اللہ نے کے لیے یاد تو تکلیف ٹالن والا عزیفن علیہ تمویف گن آلے علیکم ہر ٹھکاری سکھ لوگ آدمی فلانا دب کی مطلب بہت نعمت چاہتا ہے بہت کچھ چاہتا ہے نبی حریف دکھ تحمت نیمت زیادہ تو زیادہ اللہ کا محبوب پسند کرنا دوست زندگی واسطے دو ہی لمبے یا دکھ دو حال دکھ دا حال ہے سکھ دا حال ہے دکھ دال دو دور کرا س دا حال لے ہونا اللہ فرماتا ہے میرے ندی دونیں اور تھی خود سمجھدار ہو کیسے دا دکھ ٹال لے آنا ضروری ہے درد احساس ہوتی درد اور احساس چاہتا ہے پہلو علم علم نہیں ہونا احساس نہیں ہونا تو دکھ گل لشش بھی کرنا کہ میں ملنا اس واسطے ضروری دی. پہلو ہوئے علم. پہلو ہوئے سن آ جائے ماں اور خری علیکم یہ دو کم یہ دو رو رحیم وہ دو یہ دونیں نفرت میں دس دوں نبی علم بھی ہے احساس ساتھ درد بھی ہے اور سر چلنے نبی اپنی پوری کوشش ربدے لا لے پر کوئی سو لاؤ کمی نہیں کرتا یعنی فریاد کرنے اللہ سونے دے کوش اچھے ہی آیت مبارک ثابت ہو کو وہ دعوی دل کا اس تو علاوہ ایک مقام ہو اس مقام دی عظمت اس مقام اگر کوئی آ کے ہوں اتنا جسے کنڈ نہیں کی جتنا منکر تو منکر ہونا ان ساف مننے والے میں تو گبرو لے یعنی باز بیا میں وہ ہے سید نہ حضرت عیسہ آئے حضرت عیسہ لگانا اللہ تعالا تھوڑے نبی صلی اللہ علیہ تھا اور حضرت عیسا درمیان کوئی اختلاف آسول یعنی عیسیٰ کے چھ سال بعد سی ملن بیا اُنہ دے بارے اللہ سبارک و تعالیٰ بھی دستا اور حضرت عرصہ آپ ہی دس نبی آد اللہ و تعالیٰ بھی شان بیان فرمتا ہے آپ شان نبی قرآن حا نب گلو نو ت میں دردہ رہوں گا دو سرجمے ایک علم نحم کے مطابق ایک علم بلا نحم کے مطابق اور سر کے مطابق ترجمہ ہوگا میں بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا کیونکہ ان یہ ہے مزارے درجے کا مزارے حال سے اس کے بعد دو میں درد ہے مطلب میں بلاکت کے مطابق کیا مانا ہے یہ تجدد کے لیے آتا ہے مظاہرے علم بلاغت والوں کو ہوں مانا بنے گا کمجور آلم نربا سرخن آ رہے میں چاسوں گی नर मैं वक्तन फवक्ता बताता रहूंगा ये है तजस् जैसे जैसे वक्त में जमाने में जिज्जत पैदा होती रहे भी रहेगी वैसे वैसे मैं आपको तुम आप के हालात की खबर दे तुम है। ان دو مانے بالکل ان وقتن وقتاً فوقتاً تدریجن تدریجن مختلف احوال و اوقات میں بتاتا رہوں گا ایک مانا جیل میں بلاغت کے نزدیک مانا ہے سرف و ناف کے نزدیک مانا ہے میں دست دستا ہوں دستہ رہا کی دماغ کا کلون جو تم کھا اس طرح اور کو رہے جو وقتن تم کھاتے رہو گے کھاتے رہتے ہو وقت فوکتن جی جی کھانے جاؤ گے پوچھو گے تو دس दूसरा खांदे हो तो खाते रहोगे जड़ा खाओगे मैं वो माथक न फिर वो युग काथक का फिर हूं ना जो तुसा छुपाते हो जखीरा करते हो जखीरा करोगे ये फिर मुदारे بلاک سال وقتا پوکتا جو تصا ز کرتے ہو میں اپنے اور قرآن پاک دی اس نظم مبارک سے غور فرماؤ یار کیسے گردن آئی ہیں لگتا ہے سنی مذہب تنی مدد پرانجی چی لب ہے دوالتا لگنا کوئی دوسرے مقامات کو غلط فہمیاں ہیں مقدر جن لگے پرانے مزید کیسی عید سجما سمجھا دمجو کدھر دیکھو ذکر آیا کھان کا پہلے جو تھی کھاندے ہو جو تخیلا کر جانتے لیکن پینے نہیں جانتے اس بے بےوکوف ہونا جا آخری جیسی بوجو جو تمہارے گھروں میں जो घर तो बहर पे हो जाए कमरे वेरे च पड़ी हो जाने पछवाड़े पड़ी हो ज्यादा नहीं क्योंकि पिछवाड़े माना उस गलत फैमिली उस रेड़ी जा, जा लाग लाग तो चोक चोक के छेखड़े मीला ने घर पैने आप अपने बचे श्री सजी बहादुर खान छोते मानते हैं मैं दस कर پی دوسرے آواز کا انسان کی راہ کر نہیں اندازہ لو کوئی عقل بھی استعمال کر لو جو کھان والی چیزاں جان دین تو پی دیا بماریاں سب کچھ سب کچھ ہر اصل سارا اس کو کی لگا ہے ماتھا سلونا جو تھی کانے ہو کھے رہے میں رہا اس تو مراد ہے تمہاری ذات کو جانتا ہوں بما کرتا شیرو نا فیو سے کن. جو تمہارے گھروں میں تم دفیو کرتے اس کو جانتا ہوں کیا مطلب جاننا تین جاننا سارا سارا سارا ہزر آدمی پر رجشتی سال آمرا، آمرا، وہ جو ہے ماتا جو تھی خاندیا مرال کی ماتا کرو نیو سکون جو تے گھر क्या मतलब है समझेगा जनाब वो खाने वाली चीजा ठेक के अंदर जो प्या है वनू तो जानते हैं ठेड में जो कुछ है वनू जाने पर ठेक की पीड़ू नहीं जानते جو شہ ہو ہے جو جاننا جو خاطر ہے وہ جانتا باہر کوئی وہ جاننا سابو جاننا بلی گئی وہ جاننا کی ہو سکتا ہے جڑے انچ ہلاک جاننا وہ ٹھنڈ کی پیڑ جی ڈھلڈ کی پیڑ بجاؤں جی خیٹنگ بھی جانتا بھی جانتا کھیل <سؤال> کے کھانے دن بھی اچھا کار جلد <سؤال> جو رکھتے ہیں بھی جانتا سارا کچھ جانتا ہے پھر یہ مطلب یہ نکلا کہ آگا سار میں بیٹھ کے یہ ہوئی مسلم اسی نبی آ نبی اللہ چھوڑ لینا دوروں کر لینا بندے کو نہیں سکتا رب کی شان خصوصیات پکا شرک ہو جانا اللہ جہ بندہ شرک ضرور ہونا پی جی رب دے کار بھی گل ہو مقابلے میں نہیں ہے جو انہیں دسی ہے وہی داری افسوس ورنا خان کا درشنا کھانے جی کی دے میں روا گا یہ کہ شریت کا مسل ہوگا کہ میں تر نماز کرتا پڑھتے جی نہیں میں دسا گا خبردار نماز پڑھ گیا روز گل ہی کرتے میں نے کی پھیل کی گھر چیزاں چپاؤ کا مطلب اللہ تعالیٰ جی دسنا چاہتا سی کہ متے چو کہ نبی شرا جان گا اللہ ہے نا اللہ کے حکم یہ بھی ایک سوال کے کا جواب دے دیا بھائی اگر کسی کے اندر جو سوال اٹھے یار یارو تو شرح جانتے ہوتے نہیں کبھی پاروبی شرح جانتے سر ہر تبھی شرح جانتا ہے وہ آیا سر کہ یہ کھانا پینا بتانا یہ گھروں میں کیا پیاسی باتیں یہ بتاتے رہنا یہ شریعت کی بات نہیں یہ صرف اپنے مقام اور فضیلت اور شان کے اظہار کی بات ہے اور یہ کیوں کرتے تاکہ پتہ لگے شریعت لکیش ہے رشتہ ساروں سب دے گیا سمجھ لو بھی صحیح اس بار کہ ترو کیا کہ جو نبی کا پیسے ہی جگہ نہاد مولنا می پتنا مسجدی کا زندہ باد زندہ باد لیکن اپنے کسان کے دعوے کرنے مطلب اس واسطے غیب دیا گلوں سے غیب دبران سے غیب کے علم دا یہ دعوی کرنا یہ شریف سے مظاہرہ جی نبی لے کے ایک دلی بن کیوں؟ وہ فرما رہے گھر کی بھی صحیح دستے ممکن ہے کسلے جہان بھی گلت دکھاج نے فرمائی نے <متحدث> مطلب ہوا ہو کہ جی تردی تیر جانے جاننے تر گھر تیرے حالات جاننے سی رب نئی ہوا جی ترین جو رب لوگ خبر تینوں دیا گے وہ بھی صحیح اور سچی نبی اپنے اس بوجھ کے لوگوں کے دل کرے لوگ شریعت نویں منگو کی, کی بٹا نبی اپنی شان کا اظہار کران اظہار کرد لائی سار لا لائی سدا دو تسلی دی شان کے بارے رب العالمین نے پورا مجید کے اندر دو مقام دے جو کچھ بیان فرمایا سے بدوالا ل حضرت عیسا علیہ سدا والتسلیم اپنے ہر امتی دے ہر ہار جان دین سر سب ادھر جا مو آیت نبی پاک سیک حضرت عیسا کے بارے اس آیت مبارک کے اندر صرف نبی یہ ہوئی نبی اے ہوئی نبی یہ فرماند احمد لفظوں بین فرما کے دسیا چھوٹی شاختار دیا ہے میرے گھر میں a کیا کرنا ہوں. سفت حریص عزیز سفت مشبہ حریص سفت مشبہ روف سفت مشبہ رحیم سفت مشباف سفت مشبا کا تھوڑا جہا رات سمجھا دیا جمیشہ یہ دوام کے لیے آتا ہے ثبوت کے لیے آتا ہے حدوث کے لیے نہیں حدوث کے لیے مزارے ہے وہ نے نہیں در میں ہو ساتھ دینا حسین جلیل نہیں آخرے جا کے بیوٹی پارلر کو چمکا چمکا حسین جنوب بنا ہمیشہ بھی ساتھ بنا نے سارا روا جاؤ سونے نبی ہیلے واسطے آیا حریف ہری رحیم کیا مطلب اے دو شریعت اصول کے مطابق گل آئی اس نوی لازمی کیا جاری گا نہ ہو جائے شکلیت کتابوں کے مطابق کتابوں کے مطابق بلاغت کتابوں کے مطابق نہر دیا کتابوں کے مطابق اگر گل نہ ہو یار گل بڑی کی جی نہیں ڈرگ لے گیا رو ری شفت اور ثبوت کے لیے آتا ہے لفت مشکل نے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ مانا سوکھا جب کی سونا نہیں کہیں گے سونا زبان سونا یہ پنجابی کا سفر مستبہ ہے یہ مطلب یہ مطلب یہ کہ وہی سونا ہونا جن سونے جانے سونا بنا رہا ہے تو فرمایا دس گئے شان ہے سیک محمد سر جانا سد کے جا لو آرمند بلہ ہوا سارے شیر کیوں پتا لگا تر پرن کی تفصیل بلہ بلنگلہ بل بل قسم خرد ہیں بلنگلا No. no. کن <سن> اچھا خوبی قوم ہی کن نکلی پیر بندے ہوں سکتے دیا پیر باہو خدبار اپنی گلا کریں وہ بھی سن ایوا میں بیان کرے بھی بربند اپنے میرے لاہ آپ فرما دے ترم یا میں شاہ کہتے ہیں دلال پہول خفا ان کو بعد کہتے ہیں پیار سے اولا جب اس کو جانتے ہیں تو بتری یہ جانا میرے کو جسے ہو گیا ہے اس نے اکاڈی کسی کو نہیں کیا اگر ماحول مانو شروع ہو جائے گا بالکل یا تو یہ دعوی ہو جائے گا اگر اس دعوے کو سچا مانتے ہیں یہ سارا جنم होरा ہوتا ہے اگر تین نہ آیا ان کسی اور راستے میں مان لے ہو جاتا ہے یہ دعویٰ اگر سچا مانگا تو کارپنی چھوٹا پینے کیوں دعویٰ یہ ہے کہ دور کی ترمی دوروں کا دور کا کامت کارا لیا دور دیل کھونڈے کی دور دیل یادی کی یہ اللہ ہری جانا ہے ہونکہ دلالی کی تیزیر منی تکاری محرمہ محرمہ موبائل رازه تے فور دی تمام سٹریٹ دے لاوار بیٹھا بندہ لاسے جا رہا ہے جو بجا بندار کر کے پھر سمجھ لیں کہ یہ بس مان بچا کر لا بڑا کروک لیں گی لان روک لیا چلا بھی چلا روکنا راہ دسنے جناب پورا نیک دستا ساریا گلیاں بزارا دستا یہ اپنی سچ ہے اگر سارا پتا مار کے سارا کچھ جو ہو سکتا ہے سونا رب العالمین جی مارا دلے کسم پدار ہی کر کے آنا یہاں میرا یہلنگ اس بار جلندر فرماؤں گا ہاں مومن رہا ہے کار کار کم موبائل ہلو کارو کال کام ہلو ہلو نمسکار مومنٹ دیئے شان جندہ سے دکھولئے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ مومنٹ دیئے شان جندہ سے دکھولئے ہیں اسے ہر مومنٹ دیئے ہیں کی اگر آپ نے چیز ہوئی آنکھے جا ہو جا اسے ملے بانے بانے بانے جنگلے ایتھے بن جائے بن لگ پہ چلن لگ پہ بندہ سوچے کام ہی ہونے کا مطلب ہے سچے خبرے پیچھے بچو لگا پسیل دالو کی فکیر کے نال جیسے تمہیں شوق اور محبت پچھے پیچھے نے اس کو فرکوس بابا جی رسکتے دنیا دل اسی ویلکر کرونے شروع ہو گیا سارے ہٹ گئے کھلے رہ گئے आग़ी आग़ी। समझो, समझो। अग़ी। अग़ी। अग़ी। भी बने या अपने फरमाया सा तू सोचे اپنے سارے بج جارے نس گئے ہوں وی تماشا میں پھر جاگا سارے جما آپ نے پھر ارادہ فرمایا سارے پتیاں قرآن گلام نے جو نوئیاں ہر نبی اللہ دیا بندہ اس واسطے میرا کرنا یہ چیزاں جاننا ہر نقری واسطے ہر نبی واضح اللہ تعالی نے ترا احتیاط بنایا یہ جانتے لہذا ایسے ایسے کو خوش اور محسوس ہونا چاہیے پریشان اور گھبراہ نہیں چاہیے یار پتہ نہیں میں لگا کرنا وا گمراہ صرف پہرا کا خوش رہنا چاہیے گل رہنا چاہیے جی یاد نہاری ادھر کوئی شکل نہیں ہوتی پتہ جسم